Oľúbiviem, sobíšu mne divčá, teper mi ho nedajúť, teper mi ho nedajúť. Rodiče brávnili braťaneka, vzali do svítáňa, Keď ja sa z toho svita vernu, moja milá umerla, moja milá umerla. Prejdu pred Kapuru, vidu mamku smutnú, deže vaša divka je. Oj, mamočko, ja vás u mní prosu, vaša divka je, deže vaša divka je. Čara v tuždeň jak jej pokovali iši perstíli po ní. I te sonu, na cín zelenej, uvidíš tam hribnovej, uvidíš tam hribnovej. Rúžu sa sklaniaju, na nami izdavaju, že tu tvoja. Stavaj, milá, stoj, studenoj zemlji, povyť jedno slovičko. Povyť jedno slovičko. Ja by stala, pravdu povidala, Umerlo mi srdéčko. Ja by stala, pravdu povídala. Umero mi serdečko.